La nostra il·lusió quan vam començar aquest projecte era dedicar-nos a l'agricultura, que fos una aportació més o menys innovadora. I realment això de les plantes aquàtiques ens, ens fascina. Nosaltres som la colla de Vivetres Turons i ens hem anat especialitzant en plantes aquàtiques autòctones. Fem poques plantes que realment puguin anar directament al plat però estem cultivant unes plantes que tenen unes utilitats tan bàsica pels humans com és la conservació de la qualitat de l'aigua. Amb aquesta experiència per cada Parcataula, conèixer-les, veure-les i fascinar-se pel seu aspecte dintre de l'aigua, ens ajuda a explicar la importància de les plantes aquàtiques i el seu estat de conservació. Per nosaltres, està dins de l'àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Lovac ens permet tenir els nostres cultius seguint els criteris de l'agricultura ecològica.